Tervetuloa yläkoulun matikan pariin. Mun nimeni on Paula, ja tästä lähtee videokokonaisuus, joka kattaa koko yläkoulun matematiikan. Vaikka susta nyt tuntuis siltä, että hei, mähän on suomenkielinen, en mä tarvi mitään matematiikkasanastoa, kyllä mä nää sanat tiedän, niin yllättäen täältä saattaa löytyä joitain semmosia sanoja, joita sä et suomenkielisenäkään tiedä. Ja toisaalta, jos sun äidinkieli ei ole suomi, niin kato ihmeessä ja huolella. Koska aiheena oli luvut ja laskutoimitukset, niin toki tässä nyt on lukuihin liittyviä sanoja ja laskutoimituksiin liittyviä sanoja. Ensimmäinen tuo luku. Minkälainen luku on? Luvusta on tosi vaikea puhua, jollei ensin tiedä, mikä on numero. Numero tarkoittaa siis numeromerkkiä. Eli 0 on numero, 1 on numero, kaksi on numero kolme on numero, ja ysin asti nämä merkit on numeroita. Numero on siis se juttu, jota sä oot ekalla luokalla harjoitellut kirjoittamaan. Ja näistä numeroista, kun niitä laittaa peräkanaa, niin saadaan luku. Ja mitä esimerkkejä luvuista sitten voisi olla? Esimerkiksi 100 on luku, tai 1,35 on luku, Eli esimerkiksi desimaaliluvutkin on lukuja. Siellä nyt sitten vaan on näiden numeromerkkien yhdistelmän lisäksi tuolla välissä pilkku. Mutta se pilkku ei haittaa tässä yhtään. Sitten meillä on erilaisia lukuja. Meillä on kokonaislukuja, jotka on sellaisia lukuja, joissa ei ole pilkkua, vaan ne on ihan kokonaisia. Niin kuin yksi, kaksi, kolme, viisi 67 1423 tämmöisiä lukuja ovat kokonaisluvut. Eli siellä ei saa olla pilkkua, ei saa olla murtoviivaa, ihan semmoinen perusluku. Niistä joitain esimerkkejä, vaikka nyt se 67 1723 ja vaikkapa kaksi ja itse asiassa, koska Meillä on myös negatiiviset luvut tulossa, niin myös miinus kaksi sopii hyvin. Tai mikä tahansa muu negatiivinen luku, miinus Sitten kokonaisluvuilla on etumerkki. Etumerkki tarkoittaa sitä, että onko luvun edessä plus tai miinus. Ja tästä asiasta kannattaa huomioida se, että jos sulla on plusmerkkinen luku, niin silloin sitä plussaa ei yleensä merkata. Eli jos tilanne on se, että sulla on vaikka luku kolme, niin sen etumerkki on plus, vaikka sitä plussaa ei siihen yleensä merkitä. Mutta jos sulla on miinusmerkkinen luku, niin siinä on aina etumerkkinä se miinus. Eli etumerkki on tuolla tuo miinus, ja tässä tämä plussa, vaikka sitä plussaa ei välttämättä siinä luekaan. Eli Plus kolme on sama kuin kolme, ja senkin etumerkki on silti plussa, vaikkei sitä plussaa siellä näy. Kokonaislukujen lisäksi on olemassa desimaalilukuja, ja desimaaliluku on sellainen luku, jossa on pilkku. Tästä esimerkkinä vaikkapa luku 1,27. Tai 4321,02. Virallisesti desimaaliluku 1,27 kuuluu siis lukea niin, että jokainen numero pilkun jälkeen luetellaan itsenään. Eli ei pitäisi sanoa 1,27, niin kuin suuri osa suomalaisista tekee, vaan kuuluisi sanoa 1,27. Mutta tästä sua ei kukaan kyllä oikeasti rokota. Sitten desimaaliluvuissa on desimaaleja. Ja desimaali on pilkun jälkeen oleva numero. Eli desimaaleja ovat esimerkiksi noissa edellisissä luvuissa tää 2 ja 7 Tuolla. Ja nolla, kaksi, ne on desimaaleja. Nolla on desimaali, kaksi on desimaali. Ja erityisesti sun täytyy tietää, mikä on desimaali sen takia, että kun pyöristystehtävissä sanotaan, että pyöristä kahden desimaalin tarkkuuteen, se jatkuu muuten paljon paljon pitemmälle, ei ole pelkästään seiskaloiva juttu, niin sun pitää siinä vaiheessa tietää, mikä niistä luvuista, mikä niistä numeron merkeistä on desimaali ja mikä ei ole desimaali. Sitten meillä on pyöristää. Tämä liittyy nyt desimaalilukuihin. Pyöristäminen tarkoittaa sitä, että muutetaan luku epätarkemmaksi, eli annetaan sen luvun suuruusluokasta arvio. Tämä johtuu siitä, että monesti vähän epätarkempia lukuja on helpompi hahmottaa. Esimerkki pyöristämisestä. Mun koulumatka viime lukuvuoden aikana oli 3 km, 120 metriä, 34 senttimetriä ja 2 millimetriä. Sanoisiko tää sulle siis niinku yhtään mitään? Siinä ei ole ihan hämmentyä, että niin kuin pitkä se sun koulumatka nyt olikaan. Mutta, kun mä vastaan suoraan, kun joku kysyy, kuinka pitkä sun koulumatka on, niin mä sanon kolme kilometriä. Mä jätän mainitsematta, kuinka monta metriä, senttimetriä ja millimetriä tuli päälle siihen, tai kuinka paljon se jää vajaaksi. Mä sanon vaan kolme kilometriä, ja silloin kaikki tietää heti suurin piirtein, kuinka pitkä mun koulumatka on. Eikä sillä täsmällisellä pituudella oikeastaan ole mitään väliä. Kolme kilometriä on eri kuin kaksi kilometriä ja se on lyhyempi kuin viisi kilometriä. Eli pyöristetty tarkoittaa sitä, että muutetaan luku epätarkemmaksi ja annetaan semmoinen suuntaa antava luku siitä koulumatkasta tai vaikka veneen pituudesta tai omasta pituudesta. Harvoin sitä millimetrin tarkkuudella sanotaan vaan, sanotaan vaan että olen 173 senttimetriä pitkä, eikä sanota, että niin siellä on se 4 mm vielä. Sitten päästään luvuista vertailuun. Vertailu on sitä, että selvitetään, kumpi luvuista on suurempi ja kumpi luvuista on pienempi. Ja toisin sanoen, vertailu on sitä, että selvitetään lukujen suuruusjärjestys. Ja suuruusjärjestykseen, kun kaksi lukua laitetaan esimerkiksi kaksi ja kymmenen, niin se tarkoittaa sitä, että me laitetaan tänne väliin tämmöinen vertailumerkki, eli kaksi on pienempää kuin kymmenen. Tai sitten merkitään toisinpäin, että kymmenen on suurempaa kuin kaksi. Tämä on se lukujen suuruusjärjestys. Tätä sulta silloin halutaan. Noista merkeistä tulee vielä tarkemmin sitten toisella videolla. Nyt on viimein käsitelty lukuja hyvin paljon ja päästään viimeiseen aiheeseen, laskutoimituksiin. Täällä on tämmöiset laskutoimitukset kuin summa, erotustulo ja osamäärä. Ne on sanoja, joita hirmu harvoin kukaan käyttää, mutta silloin kun ne tulee esille, niin sun täytyy tietää, mitä ne on. Summalle on toinen suomenkielinen nimi yhteenlasku ja se tarkoittaa siis pluslaskua. Eli esimerkiksi kaksi plus kymmenen. Tämä on se lasku. Ei tarvitse laskea edes loppuun, mutta tämä on jo se summa. Tämä on se yhteenlasku. Toki sitten kun laskuun haetaan vastausta, niin sitten se laskettaisiin ja sanottaisiin, että on 12. Erotus on sama asia kuin vähennyslasku. Ja vähennyslasku on sama kuin miinuslasku, eli 2 miinus 10. Tulo on sama kuin kertolasku. Eli kaksi kertaa kymmenen. Osamäärä taas on sama asia kuin jakolasku. Jakolaskua voidaan merkitä kahdella eri tavalla. Voidaan merkitä joko näin kaksi jaettuna kymmenellä tai toisella tavalla kaksi jaettuna kymmenellä. Ja tämä jälkimmäinen näyttää murtoluvulta toki ja se onkin murtoluku. Kaksi jaettuna kymmenellä on samaan aikaan murtoluku 20 osaa. Koska sen jakolaskun vastaus on murtoluku. Tämän näköinen käsitekartta saatiin aikaiseksi tästä 7 luokan ensimmäisestä matikan osuudesta. Tässä ei ole vielä murtolukuja mukana, siitä tulee omansa. Ja nyt huomaa, sun ei tarvitse tätä yrittää tästä kopioida vaan katso tuosta videon kuvauksesta, siellä on linkki, josta sä löydät tämän saman paperin niin, että sä voit sen vaikka tulostaa tai sitten sä voit tallentaa sen itselle ja palata siihen uudelleen. Ja jotta löydät jatko-osat mahdollisimman helposti, kannattaa toki tilata kanava. Ja jos koit videon hyödylliseksi, niin pistä peukku. Suuri kiitos kaikille katsojille!